هل سعر كتابة لكي بس بس اصلاك وصلاك كامل و ولا تكون إن اللي راح نفس القميس والمقطع اللي بعده يمكن لا مو أكيد نفس القميس لكن معه واضحة خير إن شاء الله. شوف بعدين تجدشوف اللي التعليقات كيف غيرتك استغفر يا رب لا حبنا في الموقف طبعا معنا الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الأتيكيت والمظهر مظهر اه مظهر استغفر الله المظهر ايه مظهر ايه الله يمكن سوريا صح الأردن، الله والأردن! تحيات للاردن، يلا من جديد. الإمارات الإمارات، اسعد يا عيال زايد، كبسو كبسو، لك سوريا هاي؟ سوريا سوريا هاي؟ كون لبنانية مدري الجزائر، الجزائر صح. الجزائر، اسعدوا الجزائر. المغرب المغرب هاي. <تصفيق> <تصفيق> السودان، يا أحمد، السودان، شو اسمه هاي؟ لك سوريا طلعت نفس قبل شوي، لك هاي طبعا النجمتان فيها سوريا ألمانيا لك مش ألمانيا هاي البرتغال البرت المغرب المغرب يلا عنده لاردو لا لبنان لا. لا. لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان مو روجة لبنان يقول له يقول له ايه العالم ده و انتم ما يعرفون يي تركيا لا الهند الهند شو دورت على صارت الهند ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي انكر ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي ميسي هذيك المرة واحد عدة سوي على ميني يا عدي اذا عندي، اطول منك انا بثلاث مرات صراحة يعني، جاني يعني مسوي سحب فيني، انفرجت عليه سحب فيني صراحة، نسفت وكف على رجله، انتبهنا انا وياه. نظامك تحط الارزان ثقيلة، اثقل من صماخك وتشيل لي، غلط ترى غلط، وجهك يبنجر علينا غلط، ونظامك بين كل تمرين تروح تجاب المنظرة وتستعرض بجسمك، تشوف العضلة طلعت ولا لا، يعني انت لاعب لي تمرين. دقيقتين تبي العضلات تطلع، صدقني مو زارع طماطم، واللي يبط شدك انه اول يوم صار له بالنادي، اول يوم سبحان الله المشي تتغير، الجسم يتغير، فجأة بين يوم وليلة يتحول لي كبت معلق يمشي لي لأخ فارغ لي عضلاته والرقبة شذي داشة داخل تقول شروكي مغرد، شريك خالي تقول لا طراق على زلفك اخليه يعضل وياك الحين. هذا حبيت الرد عشان في عنده كذا ما خذ مرحبا على الكويتية افضل ذب صراحة. وفجاه بين يوم وليلة صار يعرف بالحديد وانواع الهرمونات والبروتينات يشوف ياخذ هذه الوصفه هذه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طبعا لازم الصوت تغيرت كنا بلغم فيسال. واخرتها لقيت مشالي على البحر ويا صاحبتها واخر شيء صاحبتها تنادي توتي اسمعي يا عمري شو بيبي دوله ما ادري والله السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناه تشاسبلين سعاده لكم بحلقه جديده من لابات جيت ان 5 قصر قصر قصر قبل ما يطلع طلبنا عبد الرحمن طلع عبد الرحمن بده مين يا يعني. لا يا حمار <تصفيق> <تصفيق> ايمان ما هي امنيتك؟ <تصفيق> مع اليما <تصفيق> ريتش ما هي امنيتك؟ صديق ما <شاب> هي <بيض>. امنيتك انس صديق <تصفيق> <تصفيق> ما هي امنيتك؟ سيري اليكم ما اوحى الي ربي هيا ما رايكم حتى لو هذا المهدي والله ما اتبعه وهو بهذا الراس حتى ما اتبعه هذا تقول كاس العالم استغفر الله ايش من مهدي هذا؟ ما <مع> عاد بش مهدي راسه هكذا <متصفيق> هذا شرب حشيش منتهي لو ما ورم رأسه. قال لكم أنا المهدي أرسلني الله إلى الكعبة لأهدي داخل رأس شوبي. شوي شوي. اليوم الحمد لله ما عليه شر يعني. شوية حبيبي شوية. تامل يا الحيوانات حيواناتنا. ما ما في <تصفيق> <تزع> <تشفت> شباب هذا بيكون مستقبل باذن الله مبدع صراحه من ناحيه التمثيل من ناحيه كل شيء <تصفي> في مشكلة بنيا الله لازم يشيله ممكن يفضي لا لا لا لا صلي حنا صلي لا يضدي آه في مشكلة برضه إيه عليك لي لي لي هذا مو واللي معه برضه أبدا صديقي هذا مشكلة زيادة لازم تشيل ودي خلاص ما في مشكلة شيل شيل ما في مشكلة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أغني عالم ثاني> هذا مريض <تصفيق> كل يوم في مضاء <تصفيق> بس هذا البشع في خدره أفضل شيء هنا استنى شيء عادي, عادي عادي كره الطائره يو تجيك بوكس كذا مره مره في واحد قسم بالله ان النسف وحده روحت وجهي كذا وجهه كذا حنطاوي وابيض لا ما هو في الحنطاوي طويل راسه قصة تعدى الراسه صراحة الطايره انا مرة والقدم برضه حبه لكن طايرة أفضل أنا طايرة لان انا في لي دور اشي اسمها ادخل حادثة أنا. ليه ما احب اللعبة ما احب ويه. القدم ما أحب فيه من ورا الناس الكرة هنا فيه لكن صراحة حق بس ليه البنات هكودي مدروش سطنة زل زلا بس الله هذا من هو أنت ايش تنظر في البنت زي كذا يا بحر؟ بحر خج يا بحر بحر خلاص الحين مخه فيه قم قم بحر ايش فيك؟ يا بحر شوف هذا انا كان قاعد اصور لكم الساعه 2 و22 دقيقه بالضبط الساعه 6 لازمني اصحى عشان اروح مدرسه 5 بعد مو 6 5 ولسه ما خلصت يعني يبي تغيروا حول الساعه عشان خلص برضو القصه اكثر خميس بكذا واجي و وساعة اصحى حتى اصحى المشكله اني انا طويل مره اكثرات اعذريني انني لا اصافح النساء لا لا لا تكفى تكفى قول ان هذا اللي ببالي. يعني اذا هذا لي راح اطلب منكم كل يوم. ايش دعوه رقم سري ذا؟ تعتبر <تصفيق> حرامي اذا قد سرقت في حياتك ولا تعتبر كذاب <تصفيق> اذا قد كذبت ولا تعتبر مجرم اذا صدمت ولد صغير قدام قد مدرسه حقته قبل خمس دقائق. وشردت. هذا بنت في حاره وجالسين حق وراك. كلنا كلها نفطي. كان معكم معاذ. رجع معاذ. معاد برضه مره بطل صراحه. سويت لي كنت هسه كنت كل يوم كتدب النصر نادي في التاريخ انا احب امي وابوي بس لا في التاريخ تعبنا اسمروا حاجه لها على المطبخ تفوع عليك واخره عليك اللي تقول على المطبخ حبيبي احنا نطبخ اكل ولا في عرس جد جدك اكلته طيب ومن متى صارت كلمه على المطبخ تنازه سجت فو عليك مسوت تدور عيوب للبن إذا الجدر صبات شصا على المطبخ اجلها على المطبخ صراحه عن المطبخ الانجل ينجل تنرفي زي عيال يلو عنقلي عشرين دقيقة <تصفيق> اوكي كامل الله وبحمده سبحان الله العظيم <موسيق>